בואו נגיד שאנחנו צופים בגוף מסוים ונגיד שהוא נמצא בחלל, הוא נע במסלול מעגלי. שגודל המהירות שלו קבוע. אני אצייר את וקטור המהירות. האורך של החץ מייצג את גודל המהירות. אני רוצה שיהיה ברור, כדי שהגוף ינוע במסלול מעגלי, כיוון המהירות צריך להשתנות כל הזמן. אז הפעם, וקטור המהירות נראה כך. לאחר מספר שניות, וקטור המהירות נראה כך. לאחר עוד כמה שניות הוא נראה כך. אני רק דוגם מספר מצבים, יכולתי לדגום לאחר זמן קצר יותר, אז זה היה שם. אבל אני רק דוגם בזמנים מסוימים במהלך המסלול המעגלי. לאחר עוד מספר שניות וקטור המהירות נראה כך. אני רוצה לדבר על מה צריך לקרות, איזה כוח צריך לפעול, ובמיוחד מהו כיוון הכוח הפועל על הגוף הזה. כדי שפוקטור המיירות ישתנה בצורה הזו. רק נזכיר שимול לא היה פה. פוע... אם לא היה פה, היל שום כוח על גופו, בתמ לבחוק הראשון של ניוטון, אז המיירות לא היתה משתנה כלל. לא גדולה, ולחיבונה. אם לא היה פה, שום כוח על גופו, והוא ימשיך לנו באכיבונה המקורית, המשלו לא היה מתקם, ולו לא היה מסתובב. כיבונה המיירות שלו לא הייתה משתנה. בוא ונחשוב מה צריך להיות כיוון הקואח הזה. כדי לעשות זאת, אזיז את ה Vectור האלה, והאקו בחרה כיוון של שינוי ההמיירות. את הקד Beck את זה, זה ה Vectור הראשון. נתיק את כל אלה, זה ה השני כאן. איך תקדב? אני מסתכל על אמוניקודת המברח של הגוף. איך משתנה ה vectור השינוי במיירות בכול אחד מהזמנים האלה? לבאים אחרו. נאוויר את כל אלה לישם. היירוק הזה. יכולתי להמשיך ולתצרת ה vectורי המיירות לאורח המאגרל. תנו לי להעביר גם את הכתום הזה כאן, ה-ticketback מה היה השינוי במהירות בין זמן האדמדם בין זמן האדמדם לזמן הסגול אנחנו יכולים להסתכל על זה מהווקטורים האלה השינוי במהירות בין שני הזמנים האלה יהיה זה. זה השינוי במהירות. אני לוקח את הוקטור הזה ומסתכל איזה כיוון השתנתה המהירות. כשהוקטור היה בחלק הזה של הקשת, הוא בערך, אם אני מעביר את הוקטור לכאן, הוא הולך בערך בכיוון הזה. זה הכיוון של השינוי במהירות. המשולש הזה הוא דלתא. דלתא מסמן שינוי. נסתכל על הזמן השני. בין הזמן הסגול לזמן הירוק. השינוי במהירות ייראה ככה. במהלך התנועה לאורך הקשת הזאת, זהו בערך השינוי במהירות כשמציירים את הוקטור מהגוף עצמו. הוא ייראה משהו כזה. אני רק מעביר את הוקטור הזה לכאן. אעשה זאת פעם נוספת, מהזמן הירוק לזמן הכתום. אני חוזר ומדגיש שאנחנו רק דוגמים זמנים מסוימים תוך תנועה. השינוי במהירות גם משתנה ברציפות. אני מקווה שתוכלו לגלות את הדפוס. זה השינוי במהירות בין שתי נקודות הזמן האלה. אני אעביר את הוקטור לכאן, ויראה משהו כזה, השינוי במהירות. מה אנחנו רואים אם ה ממשיך לצייר של שינוי? במהירות נוספים, הייתם רואים שבנקודה הזאת השינוי במהירות היה צריך להיות באופן כללי בכיוון הזה. בנקודה הזאת היה צריך להיות באופן כללי בכיוון הזה. מה אנחנו רואים? מהו הדפוס, מהו הדפוס הכיוון לאורך המעגל כולו? השינוי במהירות, קודם כל, מעונך לכיוון המהירות. עוד לא הוכחנו זה, איך לפחות זה נראה מעונך לכיוון המהירות. מה שמעניין יותר זה נראה כמקוון למרכז. השינוי במהירות מקוון כל הזמן למרכז המעגל. מהחוק הראשון של ניוטון, אנחנו יודעים שאם גודל המהירות נשאר קבוע, אך כיוונו, כיוונה משתנה, או שהגודל או שהכיוון, או שניהם, חייב להיות כוח שקול שונה מאפס הפועל על הגוף, והכוח השקול פועל באותו כיוון של התאוצה. וגורם לשינוי בכיוון המהירות. הכוח צריך לפעול באותו כיוון של השינוי במהירות. כדי לגרום לגוף הזה לנוע במסלול מעגלי, חייב להיות כוח כלשהו המושך את הגוף לכיוון המרכז. כוח שהוא לכיוון התנועה. הכוח הזה קוראים כוח צנטריפטלי. צנטריפטלי. לוליד בלבילן קורציתי פוגאלי זהו מארשון שונן קורציתי פתאלי סנטר זה מרכז פתאלי זה לא קיבוץ זה לא קיבוץ אמריקאז הקורצית הוא זה הוא קורח מושך התגופל לא וגורם לו לנוע בתנועה אגלית משיכה פנימה גורמת לתוצאה פנימה. זה הכוח הצנטריפיטלי. הגורם לתאוצה צנטריפיטלית. הגורם לגוף להקם את מסלולו לכיוון המרכז. נתתי לכם את כל התיאור הזה, כי אני לא חושב שזה לגמרי אינטואיטיבי, שאם יש לנו גוף ענה במעגל, אז זה שינוי שלו. התאוצה והכוח הפועלים עליו, הם כולם מוכוונים כלפי מרכז המעגל. ציירתי את הוקטורים האלה. והעברתי אותם לכאן וציירתי את וקטורי השינוי במהירות, כדי להראות לכם שהשינוי במהירות מקוון למרכז המעגל. אולי אתם רוצים לשאול איפה זה קורה בחיי היומיום? איפה זה קורה במציאות? הדוגמה האופיינית ביותר היא משחק שאולי חלקכם שיחקתם בו. כשהייתם ילדים והיה לכם יויו. -יו. אתם עושה את מזלי בציור יויו. -יו. אם יש לכם יו, -יו קורחים חוץ סביבו, היו-יו ינוע במעגל. אפילו עם גודל המהירות שלו קבוע. אנו יודעים שכיוון המהירות משתנה בצורה רציפה. ונע במעגל הודות לזה שהיד שלכם מושכת וגורמת למתיחות בחוט. על כן, ישנו כוח. הכוח הציטפטלי בדוגמת היו-יו, היא מתיחות בחוט, אשר מושכת את היו-יו לכיוון המרכז. זו הסיבה שבגללה היו-יו ענה במעגל. דוגמה נוספת שאתם אולי מכירים או שמעתם עליה, היא יש לנו משהו במסלול סביב כדור הארץ, בואו נגיד שזה כדור הארץ, וישנו סוג, כלשהו של אביין במסלול הארץ. ללוויין הזה יש מהירות מסוימת בכל רגע. מה שמונע ממנו לאופל לחלל ושומר אותו במסלול מעגלי. הוא כוח הכובד. בדוגמה של הלוויין או משהו אחר במסלול, אפילו הירח במסלולה סביב כדור הארץ, מה שמחזיק אותם במסלול ומונע מהם לעוף לחלל, הוא הכוח הצטרפיטלי של הכובד. נוספת זה אולי הדוגמה שבה אתם מתקלים הכי הרבה. בואו נחשוב על מכונית ענאה במסלול מרוצים. אני מצייר מסלול מרוצים. לפני שאני מסביר, כדאי שתחשבו על זה. המסלול הוא מעגלי. נסתכל עליו ממבט על. אם יש מכונית בו מסלול, כדאי שתפסיקו את הצפייה בסרטון, כי חשוב שתחשבו על זה בעצמכם. כשזה קורה, זה משהו שנראה מובן מאליו. כולנו התנסנו בזה, כולנו עשינו פניות עם מכונית. אנו מסתכלים על הגג של המכונית, אלה גלגלים. כשרואים מכונית ענה במהירות קבועה, במד המהירות רואים 80 או 60 כמש. מהירות קבועה. אך נסיעה היא במעגל. מה שאומר על המכונית במעגל, מהו הכוח הצנפריטלי במקרה הזה, אין חוט המושכת המכונית לכיוון המרכז. אין איזושהי גרביטציית קסם המושכת לכיוון המרכז. ברור שיש גרוויטציה מושכת כלפי מטה לכיוון הקרקע, אבל שום דבר היא לא מושכת צידה וגורם במכונית לנוע במעגל, במקום לנסוע ישר. אני ממליץ שתפסיקו את הצפייה לפני שאני עונה על השאלה. בהנחה שחזרתם לצפות, לכם את התשובה. מה שמחזיק את המכונית במסלול מעגלי הוא החיכוך. זה הכוח הצנטריפטלי, כוח ההתנגדות שבין הגלגלים לבין הקביש. אם לא היה חיכוך, אם הייתם נוהגים על שמן או על קרח או אם הייתם מגלחים את חישוקי הצמיגים, המכונית לא הייתה מסוגלת להסתובב במעגל. בדוגמה הזאת החיכוך הוא הכוח הצטריפטלי, כדאי שתחשבו על זה.